Aspian di ye aadere Magye Rasa hangun piriyena yaoane Ubalangai never .帶 <mimitation> Another one liye pura duai aalinga ne mage patum ohe vashione kam petitigera se mantere hit umat khalava ahe ane mahe gum kada se anadama Seema Nura Ginne Ya'i Alu Vila Kuhi Anna Dama